А та що в мене осталось, то тобі такий подарок зробили. Що є? Як це страшно, ви посмотрите, бочку як розматрала. А якщо п'яте в ту минуту пішов по яйця, то в мене таке було б. Я не знаю, що далі робити. І кожен день це. Бухання, бухання, бухання, трева поністажала. Петро Миколайович показує своє зруйноване подвір'я. Після обстрілів російських військових замість курника залишились самі руїни. На місці кухні зруйновані стіни. На фасаді будинку вибоїни від уламків снаряду. А дах 120-річної споруди зруйнований вщент. Ота мене обстріляли перший раз. Уничтожили мені кришу. Там постройки, окна, все. Ну, я старався встановити, накрити, пішов дощ, в мене потолок відпав, ну, розкисло все з хаті 120 років. Вона построєна давнім-давно, тоді цементу не було, а так глина, пісок, кізяк. Я виніс двома відрами, 20-літровими двома відрами, все виніс. На, щоб вивести весь мусор цей. Вдруге окупанти поцілили у будинок пенсіонера у суботу, 21 травня. Чоловік каже, дивом залишився живий. Я просто хотів підійти там, де кури в мене були, і забрати яйця. А мене хтось -то толкнув, і я казав, що треба мені в гараж забігти. А гараж ну ось, цічки. воно по двору, по двору, на вулицю нікуди не виходить. І хто мене Бог відвів, що я не пішов за яйцями. І я, ой боже, так, о тако, і я, ой Боже, і бігом у гараж, тільки, воно мене влупило, один осколок там, возле дверей. Ось такий заобіжки. Він прав, мимо біля, возле дверей, в стіну, а второго мене прямо в ногу. те це. Ногу у ногу вдарив. Я заскочив у гараж, а потім повертаюся, глянув у мене куча, пляки, диму, і кури летають куски. Поразбивало, розматрело, все по городі, все унищожено. У пенсіонера залишились дві кози, яких він доглядає. Каже, не може поїхати із міста через них. По господарству порається самостійно. «Тут старіки жили. Я її купив у 2002 році. Супруга мене перетягнула, я послухав, що не може. Але Але звідки? З пар... А тепер я мучився і там нема нічого, і тут мене розбили. Я, я не знаю, за что она так наказывает. Скажите, пожалуйста, вы сами живете. Я женщина к этой похороне. Для похоронения я не могу на кладбище до нее ездить. Новая зилова кареха с карайона. Под гуляй полем і бухають, і бухають ночі. Петро Миколайович переважно проводить у холодному підвалі, а ранком знову стає до роботи. Годує худобу, порається на городі. Та скільки є сил лагодить свій будинок. Альона Анталуха, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.